أي هالأغنية إلي قبل ما تكون لأي حدا ثاني من الجمهور قلال يلي عرف صالح الحقيقي لما كان صوته مش مسموح مين انت؟ أنا اللي كان بين ولاد الصف منبوذ أنا اللي كان ينهار بآخر اليوم ولما يسألوه كان يلبس قناع يقول مبسوط متراس كان الحاجز كسرناه كنت أتعرض للتنمر قبل ما أصير مشهور مش معقول يجبروك على شيء سيء مش مفروض مش معقول أكون التابع والأمر مغلوط تربى فيي الغل على كل ظالم فخور لأني لما كنت بجيلهم وضع الناس ما كان مزبوط لما هو شوي قوي قلبت مية وثمانين فيت ضعيف لهيك اخترت موضع كل هالليركس بدل الانترلود انا راح البيه انا راح لبي انا راح لبي هذا متريس وهذا انا القديم شكرا للظروف اللي خلتكم تسمعوني بعد سنين شكرا للاسباب اللي عملت مني صلب تعبنا كثير بس لحتى وصلنا هون وصفن شوي باللي سمعتوه تفهموا المغزى من اللي حكاها. شكرا